Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε γιατί είναι η πρώτη τέτοια μεγάλη εκδήλωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. To share power in order to Οι πολίτες ε, ζητούν αλλαγές, χωρίς όμως να πιέζουν και να διεκδικούν για αυτές τις αλλαγές. Είμαστε κατά 80% στα αστικά κέντρα, 60% στα δύο μετροπολικές περιοχές, σε λιγότερο από 3% τη συνολικής επιφάνεια. Πρώτο φλάξι περγαλίωσμα ήταν ο λογόμενος πάσαλο καρφοτήρας. Είναι ένα, ένα βαρύδιο με ένα σολίνα και δύο χερούλια, ένα κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά. <laughs> Ας σκεφτούμε τι ρόλο έχουν τα ορυκτά καύσιμα στις σε εμπόλεμες σειράξεις. Έχουμε καταφέρει ε, αρκετά πράγματα ε, ως χώρα στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων τα τελευταία τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ η ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. και το το πιο βασικό εργαλείο είναι η ενημέρωση του κόσμου. Ω γυναίκε, ω τελικότητε, βιώνουμε πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια. Στο, στους δημόσιους χώρους της πόλης, ειδικά τη νύχτα. Δεν είναι όλα τα θέματα για ε, bottom-up. Άμεσα γίνεται κατανοητός ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος που μπορούν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες οι μετανάστες πρόσφυγε. Δεν έχουμε συμπεριοπτικές κοινωνίες γιατί δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο. Να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε σύντομα, πιο σύντομα...